בשיעור זה נמצא את היחס בין של משולש לבין שטח החוסם של המשולש, המעגל המקיף. לפני שנחשוב על המעגל החוסם, בואו נחשוב על השטח של המשולש. נניח כי המשולש נראה משהו כמו זה. למעשה אנחנו לא רוצים שיעוריה כמו שווה שוקיים, אז נעשה את כבישהו לא יראה כמו סוג מסוים של משולש. נכנה אותו משולש ABC. אלה הם הקודקודים. אורך הצלע שמולה AEA, וB היא כאן, וכאן היא C. אנחנו יודעים כיצד לחשב את השטח של המשולש הזה, ואם ידוע לנו הגובה שלו. אם נוריד כאן גובה, ואם לגובה הזה יש אורך H, אנחנו יודעים כי השטח של ABC, אנחנו כותבים ABC עם סוגריים ריבועים סביבו, כי הכוונה בזה כי השטח של המשולש ABC זה שווה לחצי כפול הבסיס, שהוא B כפול הגובה. הגיוני למדי, יש לנו ביטוי עבור השטח. נראה אם נצליח באיזושהי דרך לקשר חלק מהדברים של השטח לרדיוס של החוסם החוסמת המשולש. מעגל חוסם הוא מעגל שעובר דרך כל הקודקודים של המשולש. לכל משולש שיש מעגל חוסם, ננסה לסרטט אותו. זה שממש כאן הוא החלק הקשה. אולי זה יראה משהו דומה לזה. זה די בסדר, זה מספיק דומה למעגל. אנחנו חושבים כי הבנתם את הרעיון הכללי. זה המעגל החוסם של המשולש. אז זה המעגל המקיף המשולש. נסמן זה. זהו המעגל החוסם של המשולש הזה. נחפש את של המעגל החוסם. לפעמים מכנים אותו מרכז חוסם. נראה כי הוא ימצא, לא יודעים, פשוט נסמן. כאן על הבי הקטנה. זה המרכז של המעגל החוסם. נסרטט את הכותר העובר דרך המרכז. נסרטט כותר מהקודקוד בי. דרך המרכז. אנחנו נעבור לשם ונמשיך לעבור לכאן. נכנה את הנקודה הזאת, D. ניצור כעת משולש AB. הקודקודים, A, B ו-D. אנחנו נסרטט עוד קו אחד כאן, ונקבל משולש ABD. B, D. אנחנו הוכחנו כבר בגיאומטריה, ולמעשה זאת לא כזו הוכחה מיוחדת, כי כל משולש שחסום במעגל, אם אחת של המשולש היא הקוטר של המעגל, אז הוא יהיה משולש ישר זווית. והזווית שתהיה 90 מעלות, היא שמול הכותר. אז זאת שכאן היא זווית ישרה. אתם יכולים לדעת את זה די מיידית. יש לכם כאן קשת של 180 מעלות. ובגלל שברור שזהו הכותר והיא נשאנת על הזווית הפנימית הזאת, אנחנו הוכחנו את זה כי, זווית פני... כי זוויות פנימיות הנשענות על קשת תהיה נשבות לחצי מהקשת. זאת היא קשת של 180 מעלות. אז זאת תהיה זווית של 90 מעלות, כלומר בכל מקרה זאת כאן היא תהיה 90 מעלות. הדבר הנוסף שאנחנו רואים היא כי יש לנו כאן קשת. לסמן אותה בוורד, הקשת שעוברת מ-A ל-B. הקשת הזאת נשענת על שתי זוויות שונות בסרטוט שלנו. היא על הזווית הזאת שכאן, זווית ACB. היא נשענת על זאת שכאן, אבל גם על זווית ADB. בגלל זה אנחנו בנינו את זה ככה, כדי שהיא גם על זאת. אז שתי הזוויות האלה חייבות להיות חופפות. לשתיהן יש אותו גודל, חצי מהמידה שכאן של הקשת הזאת שכאן, בגלל ששתיהן זוויות פנימיות, שנשענות בדיוק על אותה קשת. משהו קופץ כאן לעין. יש לנו כאן שני משולשים, משולש ABD ומשולש BEC, יש להם שתי זוויות זאות, הזווית הישרה והזווית הערודה. אז הזווית השלישית חייבת להיות שווה, נסמן אותה בצ'אוב. הזווית השלישית חייבת להיות חופפת לזווית הזאת. יש להם שלוש זוויות זאות, הם חייבים להיות משולשים דומים. אז היחס בין הצל... בין צלאות מתאימות חייב להיות אותו דבר. אנחנו יכולים לעזר עכשיו במידע הזה כדי לקשר בין האורך של הצלע הזאת, שהיא בעצם הכותר, היא פעמה עם של המשולש הקטן יותר. אנחנו יודעים את היחס בין הגובה של המשולש הקטן לבין השטח, אנחנו כמעט הסיום. נעשה זה. שני אלה משולשים דומים. אנחנו יודעים כי היחס של c ומה הוא האורך של הקוטר? האורך של הקוטר הוא 2 כפול הרדיוס. זהו הרדיוס. אנחנו יודעים את היחס של c ל-2 כפול הרדיוס. זה יהיה בדיוק אותו דבר היחס של age. היחס של age, אנחנו צריכים להיות שאנחנו משתמשים באותן צלעות ליתר של המשולש הזה. היחס של age ל-a. הדרך זה... היא על צלעות מתאימות, ו-C היא היתר, והן שתי צלעות, לזווית הזאת שממש כאן, אז יש לנו A ו-H, אז-C היא לשני R כמו H ל -A. או אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, או אנחנו יכולים למצוא מכאן את H, ולהציב את הביטוי עם השטח, נעשה זה ככה. אם נשתמש בביטוי הראשון לשטח, נכפיל את שני הצדדים ב נחלק את שני הצדדים ב-B. זה יתבטל עם זה. נקבל כי H שווה ל-2 כפול השטח חלקי B. אנחנו יכולים לכתוב את היחס הזה מחדש כי C 2 שווה ל-H, שהוא 2 כפול השטח של המשולש שלנו חלקי B, כל זה צריך להיות חלקי A. אנחנו יכולים לכתוב מחדש את החלק השני הזה שכאן. כי 2 כפול השטח, חלקי. אנחנו מחלקים ב-B ואז מחלקים ב-A, זה אותו דבר כמו לחלק ב-AB. אנחנו יכולים להתעלם זה שכאן, יש לנו C חלקי שני R, שבל 2 כפול השטח, חלקי AB. עכשיו אנחנו יכולים להכפיל בה אז AB כפול C יהיה שווה ל-2R כפול 2ABC. אז זה יהיה 4R כפול של המשולש שלנו. אנחנו רק הכפלנו באלכסון זה כפול זה. זה יהיה שווה ל זה. אנחנו יודעים שמכפלה באלכסון... היא להכפיל את שני אגפים של המשוואה בשני R, ולהכפיל שני אגפים של המשוואה ב-AB. עשינו את זה באגף השמאלי, אנחנו עשינו זה גם באגף האמני, זה 2R כפול AB. ברור כי זה מתבטל עם זה, זה מתבטל עם זה. אנחנו קיבלנו ש-AB-C שווה לשני r כפול, שניים ABC, או 4-A-R כפול השטח של המשולע שלנו. עכשיו אנחנו בנקודת הסיום, אנחנו נחלק את שני האגפים של זה ב-4 השטח, ואנחנו נסיים. זה מתבטל עם זה, זה מתבטל עם זה, וקיבלנו את היחס שלנו, הרדיוס, וניתן לקרוא לו הרדיוס החוסם. הרדיוס של המעגל החוסם של המשולש יהיה של הצלאות של המשולש חלקי 4 כפול השטח של המשולש. מאוד.